Знаеш ли къде? Хей, hey, хей, hey. отиваме сега. Хей, hey, хей, hey. знаеш ли кога? Ще спре цялата Земя. Хей, hey, хей, hey. космическа игра. Хей, hey, хей, hey. сладка само. от страх за губ... Силен съм от мен, боре се за всеки миг. Хей-хей hey, хей hey. hey, hey. Всичко е така Хей-хей hey, hey. В нашата игра